જંગલ હતું એ જંગલમાં એક વાંદરા મોટું ટોળું હતું એ ટોળામાં બધા વાંદરા એક ડળી થી બીજા ડાળીમાં કૂદતા જ રહેતા करती करता है रात पड़े तो पड़े शांति આખો દિવસ કુદા કુદ કુદા કુદામા સુઈ ગયેલા હતા પણ એમાંથી એક નાનકડું બચ્ચું તોફાની જાગતું હતું એને ચાંદા મામા પાણીમાં જોયું તો એને લાગ્યું કે આ શું बच्चा बदा न बच्चा ने धीमे धीमे कर लटके बच्चू पोची गच्चे चांदा मकड़वा गया વાંદરા છૂટી ગયો હલવા માંડ્યું તો પછી એમ રીતે ચાંદા મામા જે હતા ને પાણીમાં એ દેખાવાના જ બંધ થઈ ગયા તો પછી બધા વાંદરા એ આકાશમાં बच्चा खबर न पड़े के फ्रूटा माओ फ्रूट है मारी चोपड़ी मा, ए कई शीख पड़े જો ગમી હોય તો મારી ચેનલ ને કરજો